الليلة الليلة ما هي مثل الليال ليلة فرح من عصرها وقبالها مبروك لالغالين يا نعم الرجال اللي نومسنا ومسنا افعالها فعالها في صوى عبد الله ما يوفيها يا الله عسى لافراح دايم فعلا يا <تصفيق> حاج سيبع اشتركوا We're days of my